السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم نیو سبکرائبرز اور آج میں بنا لے گا وائٹ چیز آملیٹ ریسیپی تو میں آپ کو ایسا ٹرک بتاؤں گا اس میں یہ سالٹ بلیک پیپر وائٹ پیپر یہ میں نے اونین چیز ٹماٹو اور یہ اور میں نے ساتھ میں جو ایک ٹی اسپون آئر رکھا ہوا ہے تو یہ بلیک پیپر وائٹ پیپر سالٹ ٹرک میں ایسی ہی بتاؤں گا کہ ہم نے ان چیزوں کو ہم ڈالتے ہیں بول کے اندر پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے دو انڈے یہ اور نیئر اس کو ڈال لیتی ہیں اب اس میں جائیں گے دو انڈے ایک انڈا ڈالا اب دوسرا بھی ڈال دیا اس کے بعد ہم نے پھر اس کو اچھے طریقے سے مسالے اس میں مکس کریں گے مثال لے یہ بلیک پیپر وائٹ پیپر اور سالٹ یہ تین چیزیں ہیں یہ ڈال دی اب آپ نے اس کو بیڈ کرنا ہے یہاں پہ جو میں آپ کو ایک خاص ٹرک بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ چیز کو میلٹ کرنے کے لیے اس کے اوپر ہارڈ توا رکھنا پڑتا ہے تو کور کرنا پڑتا ہے یہاں پہ یہ ہوگا کہ ایسی ٹرک میں بتاؤں گا کہ ہمیں اوپر نہ تو ہارڈ توا رکھنا پڑے گا اور چیز آپ لوگوں کے سامنے میلٹ ہوگی اور کوئک ہوگی तो अब अच्छे तरीके से हमने इसको अच्छी तरह बीट कर लेने है इस तरह बीटर से तो जब ये अंडा सही बीट हो जाएगा बीट हो चुका हमने फ्राई पैन में डाल दिया है ये देखें फ्राई पैन कैसे भर गया है ख़ूबसूरत भी लग रहा है और टिक्की किस तरह फौरी फैल गई है अंडा जल्दी पक जाता है तो हमने फ्लेम जो है वो भी लो रखी हुई है अब मैंने स्टिक की मदद से अंडे को दूसरी तरफ लेके आ रहा हूँ ये देखें वो भर गया है टिक्की सी एक بن گئی ہے روٹی سی بن گئی ہے چپاتی سی اور دیکھے لک کتنی پیاری لگ رہی ہے اس کو آپ رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں بریڈ کے ساتھ کھا سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ کھا سکتے ہیں یہ ٹو پرسن کے لیے ہے ٹو پرسن ون پرسن ہی اس کو کھا سکتا ہیوی ہے تو اگر یہ ویڈیو میری آپ لوگوں کو اچھی لگی ریسپی اچھی لگی تو اس کو آپ نے لائک کمنٹ شیئر ضرور کرنا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکانے کے بعد اب اس کی پھر جو ہے نا ہم نے سائڈ اس کی چینج کر دیں گے جب ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے پھر ہم نے فلیم کو بھی لو رکھ دینا ہے اب دیکھا میں نے اس کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور آملیٹ چینج ہو چکا ہے یہ تھوڑا اس کو میں نے پریس کر دیا اب ہم نے اس کے اوپر لگا دینی ہے چیز اس طرح چیز سارے کو اوپر پھلا دیں چیز بھی دیکھیں میں تھوڑی تھوڑی لگا رہا ہوں کوئی بہت زیادہ نہیں اور یہ دیکھیں جیسے پیزے کے اندر دھاگے باندھے اس طرح اس میں بہت زبردست داگے بنیں گے لانگ لانگ لیزرڈ تو یہ ایک خاص ٹرک جو میں نے آپ کو اب آملیٹ مارا بالکل گرم ہے جیسے میں چیز رکھتا جا رہا ہوں اور وہ دیکھے اب میں نیچے سے ہلا کے اس لیے رہا ہوں یہ ایک خاص ٹرک ہے اس یہ ہوگا کہ سینگ لگے گا اور نیچے سے یہ جلے بھی نہیں اور فلیم ہم نے بالکل لو کر دی ہے دیکھا میں اس پہ سپون لگا رہا ہوں اور کس طرح یہ لیزٹ بن گیا دھاگے بنتے جا رہے ہیں چیز کے جیسے جیسے, جیسے وہ پگھل دی جا رہی ہے اور میں سپون کے ساتھ اس کو پریس کرتا جا رہا ہوں ساتھ ساتھ تاکہ یہ پوری جو ہماری اوملیٹ کی چپاتی بنی ہوئی ہے اس پورے کے اوپر یہ پریس ہو جائے اس طرح دیکھا کس طریقے سے اور یہ دیکھنے میں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آپ لوگ اس کو ٹرائی کریں ایزی بھی بن جائے گا ہے بھی مزے کا تو پھر اس کو آپ شوق سے کھائیں ریسپی اچھی لگی تو کمنٹ میں آپ نے ضرور مجھے بتانا ہے کمنٹ کر کے دیکھا اب یہ چیز کس طرح پگھل گئی ہے اور سپون اس کے اوپر خود ہی جا رہا ہے اور پوری بریڈ کے اوپر پھیل چکی ہے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگ رہی ہے ڈیڈ ایسے یہ تو مجھے یہ بھی بتانا آپ نے کمنٹ میں کس کس نے اس آملیٹ کو پسند کیا ہے کیونکہ یہ آملیٹ یونیک ریسپی کا ہے یہ اب دیکھا چیز پک چکی اور شکل چینج ہو چکی ہے آپ کے سامنے بالکل ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کا اتار لیتا ہوں پلیٹ میں پلیٹ میں میں نے اتار لیا ہے وہ وہ دیکھو نیچے سے بھی کس طرح کی شکل آئی ہے اس کی بڑی پیاری سی خوبصورت سی تو جلا نہیں ہے آپ فولڈ اب جو میں نے فولڈ کیا اس میں بھی پھر وہ اس کے ساتھ چپک جائے گا یہ دھاگے بن جائیں گے اب میں تھوڑا سا توڑتا ہوں توڑ کر پھر میں کھا کر دکھاتا ہوں کو اس طرح یہ دیکھیں کتنے کتنے بڑے دھاگے بن گے اس کو میں کھاتا ہوں ایسے وہ کھاتے ہوئے ہوئے دیکھا وہ ایسے دھاگے سے بن رہے ہیں لمبے لمبے بہت مزے کا ہے ٹیسٹی ہے अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें शेयर करें लाइक करें कमेंट करें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अल्ला हाफि